Fra første i første 2021 er det et krav at filmer som kommer fra offentlig forvaltning eller offentlig sektor i Norge må ha undertekster. Dette er i forhold til universell design eller universell utforming. Det vil si at for exempel døve kan følge vad som skjer i videoene med å lese undertekstene. Hvis du har en tjeneste som automatisk kan oversette til andre språk, så kan også... Andre som snakker andre språk enn norsk, følge videone og den informasjonen som ligger der, og oversikte undertekstene til et annet språk. Noen verktøy har den funksjonen, andre har det ikke. Nå skal jeg vise hvordan jeg bruker dette øyeblikket i forhold til å tekste mine videoer. For alle videoer jag har gitt ut siden 1. januar 2021 har hatt undertekster. Først ska jeg vise dere et verktøy som heter Studio. Høyskolen i Østfold, der jeg jobber, har kjøpt inn dette her som et verktøy som kommer i tillegg til vanlig Canvas LMS som vi bruker. Så jeg går in på Studio, og så jeg har jeg gått opp i høyre hjørne her, og så jeg har jeg trykket på Legg til. Du kan også trykke på å spille inn videoer her i Studio. Det jeg skal vise dere nå, nå har jeg lastet opp denne videon. Det jag ska göra det at att jag ska översätta eller legge på automatiskt transkribering av undertexter. Det gör jag, jag går bort på texting och så går jag och bestämmer vilket språk jag önskar at detta ska textas på. Därför hjälpte teknologin att koble mitt språk mot vilket språk det ska skrives ner på. Jeg trycker norsk og trycker på förespörsdel. Nu sätts den i kø för automatiskt transkribering i Tensten Studio. Nå har det gått cirka 3 minuter som er klippt vekk, og så lang tid tog det for tjenesten akkurat nå å transkribere teksten min automatisk. Dette avhenger selvfølgelig mye av pågang det er i forhold til hvor lang tid det tar, men det tar altså ikke så lang tid. Så trykker jeg på Gjennomgå og publisere, Och her kan jeg nå gå gjennom og på Play. Hej, visste du at Google Chrome nettleser har fått in en innebygg QR-kodegenerator? så fungerer i for seg ganske greit, men jeg kan gå inn og rette opp eventuelle skrivefeil, og ja, det kommer skrivefeil, spesielt på egennavn. Så kan jeg gå gjennom på en måte hele denne videoen, hvis jeg vil det. Det skal ikke jeg gjøre i denne videoen, men vit her at her ligger transkriberingen i forhold til en tidskode. Nå velger jeg å trykke på Publiser. Når jeg nå skal se på denne videoen, i dette videovinduet mitt, så har den nå fått dette ikonet som heter CC-underteksting, og da kan jeg velge bildetekst A eller norsk. Så trycker jag på play. Hei, visste du at Google Chrome nettleser har fått in en innebyggd QR-kodegenerator? På denne måten så legger jeg den her. Foreløpig er det ikke mulig å legge teksten nederst på den siden, det irriterer meg litt. Og så er det også sånn at jeg tror at Høyskolen i Østfold kommer til å bytte ut denne tjenesten om ikke så lenge, og bytte den ut med Panopto, så derfor velger ikke jeg å la filene mine ligge her i denne tjenesten. Jeg velger å legge filene mine ut på YouTube. Og det jeg skal vise nå er den jeg tar med meg denne tekstingen, ut på Youtube. Eh, det jag ska göra då, det jag ska exportera en så kallad SRT-fil som är då denna textfilen med disse tidskoderna i. Och det jag gör, jag går in på texting och så trycker jag på disse tre prickarna och så trycker jag på ladda ned. Då laddar det ner denna SRT-filen och så skal jag packa ut denna crt filen Så går jag ut og så väljer jag hvor jag ska packa ut denna så pakker jeg ut disse SIPA-filene, og så går jeg til det stedet der jeg har lagret denne CRT-filen. Jeg har laget en mappe her som heter Texting. Og original, det er filen som er før jeg begynte å rette opp eventuelle skrivefeil, og latest, den er med mine opprettelser. Denne filen, den ser sann ut hvis vi åpner den nå. Jeg valgte å åpne med en nettleser, bare du vet hvordan den ser ut. Som forsker så bruker jeg dette her i forhold til å forske på kvalitativt intervju, der jeg putter in denne teksten i en vivo og analyserer vad for eksempel studenter sier i intervjuer. Men det er ikke det jeg ska vise dig i denne filmen, nå ska jeg vise hvordan jeg importerer dette til YouTube. Jeg har akkurat lastet opp den samme videon in på YouTube, og nå skal jeg gå in under det som heter rediger. Jeg går da inn i redigeringsmodus på denne filmen. Lengst til venstre nå har vi en knapp som heter texting. Jeg trykker på det, og så går jeg bort til høyre, og så trykker jeg på Legg til. Så går jeg opp til venstre og trykker på Last opp fil, og da laster jeg opp denne CRT-filen med tidskode. Så trykker jeg på Fortsett, da må jeg bla meg fram til hvor jeg har tekstingen min. Jeg tar latest og trykker åpne. Nå ser dere at nå er denne automatisk importert inn i YouTube-filmen min. Og hvis jeg nå trykker på play, så kan jeg her også forandre på tekstingen med eventuelle skrivefeil eller dikteringsfeil. Hei, visste du at Google Chrome nettleser har fått inn en innebygg QR-kodegenerator? Og som du ser nede her så flytter jo teksten sig i porsjoner på et par sekunder om gangen. Jeg synes at dette verktøyet her er mye enklere å redigere teksten i enn det vi så inne i studio, for her vil jeg alltid ha videobilder til høyre, mens i studio der ble videobildet liggende oppe på toppen. Når jeg er ferdig med å gjøre de forandringene som jeg skal gjøre, så trycker jag på Publiser. Personlig så er jeg dyslektiker så jeg tar rett og slett at jeg gjør jobben så langt, men så får jeg en av mine hjelpelærere, som også er norsklærer, til å gå gjennom eventuelt stavefeil for meg etterpå. Trykker på Publiser. Og nå er filmen publisert ute på YouTube er klar for å ses. Hvis vi titter ute på YouTube nå, så gir jo det en dimension som ikke vi hadde i studio nämligen det att brukaren kan översätta till andre språk. Man brukar alltså denna knappen för att slå av och på textning på video. Men, visst en engelsman som inte kan norsk vill bruke denne filmen och lära fra den, så kan de gjøre det ved å trykke på dette tannhjulet och så går man på textning, översätt automatisk. trykke på den och så väljer jag vilket språk jag skall översätta till, väljer engelsk og da ser du här på nå blir den fortløpende oversatt. Dette er på en måte ingenting måte perfekt, men det er forståelig. Og det er det forskriften sier, det skal ikke nødvendigvis være perfekt, men undertekstingen skal være forståelig slik at man kan tilegne sig den informasjonen uten å for eksempel da kunne høre, eller uten å kunne norsk. Hvis du filmer på engelsk så slipper du å gå om et annet program, da kan du bare laste opp den engelske videon på YouTube, gå på undertekster, og så går vi på «Legg til», og da blir det, her skal du se en som jeg allerede har redigert og lagt ut, fordi at her har jeg automatisk fått YouTube til å transkribere denne videon på engelsk. Så på engelsk så funker dette, så vi håper at dette relativt raskt kommer til norsk. Hvis du nå sitter og tänker at «Ja, detta var jo lurt, men jeg har jo ikke tilgang til studio, så vad skal jeg gjøre?» Det finnes väldigt mange andre tjenester som kan gjøre det samme. Men løsningen for de fleste innenfor høyere utdanning i Norge tror jeg kommer til bli Panopto. Jeg tror veldig mange universiteter og høyskoler i løpet 2021-2022 kommer til å gå over til tjenesten Panopto. Og den har også denne funksjonaliteten med automatiskt transkribering av undertekster. Så sannsynligvis blir det løsningen for mange i UH-Norge.